Tudorel Toader, replic dur pentru Claus Iohannis, omnia surprins, indirect critic decizia CCR. Tudorel Toader, ministrul justiției, reacționează la anuncul presupubiere dintelui Iohannis cu privire la sesizarea CCR pe tema legilor justiției. După scurt ironie la adresa presiunii lui, Toader se declară surprins de faptul că Iohannis critic în direct o de decizie a CCR. Am văzut afirmaii potrivit celor apelegii legii justiției au fost necesare trei decizii ale CCR. E firesc dacă ai trei legi, și trei sesizări. Curtea a admis un total 22 de soluții legislative din totalul celor trei legi, 100 de, de articole. Multe dintre cele admise sunt de necorelare legislativii, nu pe fonda a contrare Constituiei. Am observat ce a exprimat preocupare pentru faptul că prin legile justiției au fost consacrate instituții noi. Urfegea referier la acea sechie special pentru magistra ii. Omnia suprins. Indirect critic decizia CCR, decizie care a consacrat constituționalitatea respectivei soluții legislative. Prin urmare, are competent constituționale să se sesizeze CCR. Pentru mine era previzibil faptul ce o va sesiza. Rămâne să se motiveze sesizarea. Pentru ce eu nu pot să anticipez care poate fi critica de neconstituionalitate cu privire la înfinarea sechei speciale din moment ce CCR a constatat deja ce soluia este constituional, a declarat Ministrul Justiției.